Координатор волонтерського хабу Богдан Січкар каже, 8 березня до школи-інтернату було направлено 80 людей з Гуляйполя, 35 з котрих – діти. Ми кормили, положили спати. І в нас готово більше ста місць, тобто кроваліжка, якщо захочуть там, деякі зараз вільні спальні, підготуємо під нових переселенців. Люди зараз стараються виїхати із Запоріжжя евакуаційними поїздами. Чекаємо нових прибуття, чекаємо напрямок Маріуполь, напрямок Васильівка, Поліполя. Нам будуть вже розподіляти це ж не ми розпорядцям. розподіляє обласна рада. Готуємося до прийняття людей, які приїдуть, мабуть, до нас. Готуємося, чекаємо, гуманітарку збираємо. В іншому приміщенні спального корпусу школи інтернату. Група волонтерів плите маскувальні сітки. Ольга Галушко працює на одному з металургійних підприємств міста. Про те, що тут плетуть маскувальні сітки, дізналася у Фейсбуці. Нас перевели на графік роботи. сутки через троє до сутки я працюю на заводі, а троє. В денний час сітки. У нас у кожного є діти і заради них, заради майбутнього країни ми переможемо всіх. Люди нарізають такі клаптики і в'яжуть маскування сітки для маскування техніки, маскування блокпостів, маскування військових. На даний момент тут, в цьому корпусі, стоїть 6-метровий станок. 6 на ну десь тут метр 60, метр 8, тобто ну, грубо кажучи 4 метри. Тобто це виходить у нас близько 20 метрів приблизно, квадратних сітки. Богдан Січка розповідає, шість шкільних кухарок останні три дні виготовляють по 100 порцій гарячої їжі. Кожного дня. Все фасується, все відводиться хлопцям на блокпости, на частини все годується. Також ну, назад приїхало восьми числа 80 біженців. Також ми годуємо нас. Передбачено 100 місць сто біженців ми готові готувати. Координатор волонтерського хабу каже: наразі існує потреба у продуктах харчування. Так привозять волонтери, так шукаю я. Їзю по правих складах шукаю, але якщо є змога нам допомогти, будь ласка, привозьте, ми будемо раді будь-чині. Та ж пачка гречки, де та ж саме пілограм картоплі – це теж буде дуже добре. За словами Богдана Січкаря, скоординувати дії охочих допомогти можна за телефоном 093 963 -34 43. Новини на Суспільному. Запоріжжя.